you mm -hmm. إنا باطون على العقل لن نرفع باب الزنزانة وقيون الظلم وقضبانه، لن نرفع باب الزنزانة وعيون الظلم وقضبانه، ونقاتل جوع إلا القمر يبصر. الحق الحق المسلوم. الا لنفد وزاق القمر ولا ونعيد اليك الحق الحق المسلوم. ونطول غدى من ليل حتى لا تشرب لا تشرب واتباع. حتى Go! Oh.